Враховуючи ціни на продукцію, вартість зберігання і транспортування обмеженим маршрутом через порт Рені на Одещині, складно навіть повернути собі вартість вирощеного зерна, говорить керівниця ТОВ «Золотий колос» Надія Іванова. Підприємство, крім товарної продукції, спеціалізується на вирощуванні насіннєвого матеріалу. Можливо, це допоможе покращити баланс, але наразі, говорить Надія Іванова, на ринку насіння немає визначеності. Дві з тисячі тисячу зимні було ще ми досіяли трошки льону, не встигли до пуття посіяти горох, гірчицю. Те, що мали сіти, яка саме ну, така рання група. «Льон ще досіли трошки ярого ячмію по сілах, хоча розуміла, що вже пізнувато, але не втратити насіневий фонд, щоб чотири сорти, хоча б трошки на розмноження було» посіяла приблизно там по 50 гектар і основна маса це соняшник і з того, що посуха досі не може посіяти просто. Цими днями збирають озимий ячмінь. Врожайність нижче, ніж зазвичай, 25-26 сантиметрів з гектара. Працюють на полях, де наприкінці лютого, на початку березня точилися бої з російськими агресорами. Це залишки ворожої техніки після боїв, які точилися тут на цих полях. Наприкінці лютого і на початку березня місяця цього року. Багато таких подаруночків у нас, різноманітних на полях. У господарстві немає жодної одиниці техніки, яка б не постраждала внаслідок ворожих обстрілів. Також пошкоджені зерночесна машина, виробничі будівлі. Все доведеться ремонтувати за власний кошт, бо війна – це форс-мажор, страховка не передбачена. Цей уприскувач придбали у кредит майже за 300 тисяч євро незадовго перед повномасштабним російським вторгненням. Деякі машини, зокрема комбайни, змогли відремонтувати. З цим агрегатом ще доведеться повозитися, розповідає заступник директора підприємства Ігор Олексєєв. Тут виведена вся система навігації, система підйому, опускання, кабіна, електроніка. Тобто вон в такому стані, який зараз і не виїжджавши, навіть ні одного гектара не произведено опрыскивание. Обстрел произошел где-то в районе 7 марта усиленный. То есть все были побиты, два комбайна сильно, которые мы в этом году восстановили, и механическую часть, и особенно электронику. Это сейчас можете увидеть, там они на поле уже убирают. Остаточні збитки підприємства поки підрахувати неможливо. Йдеться про десятки мільйонів гривень весні не вдалося вчасно здійснити комплекс польових робіт через пошкоджену техніку, дефіцит паливно-мастильних матеріалів і добрив, необхідність вичистити поля від залишків бойової техніки та вибухонебезпечних предметів. Жодної державної допомоги не було, хоча саме аграрна продукція була важливим фактором стабільності української економіки та наповнення бюджетів. Про це Надія Іванова говорить як аграрій і голова профільної комісії обласної ради. Я зверталася декілька разів розмов, були розмови з головою облради, що ми будемо, як, чи ми як орган місцевого самоврядування такого рівня будемо щось робити, будемо збиратися з того приводу, будемо щось вирішувати. Мені сказали, що наразі все вирішує військова адміністрація, немає сенсу нам нікуди лізти і ні в що якось вмішувати, бо на сьогодні немає такої законодавчої процедури навіть. Крім проблем воєнного часу, на врожаї вплинули і природні фактори, говорить головний агроном господарства. Цілий рік посушливий, було осінзь сходи ми одержали, отримали пізно, і зима була така тепла, але без снігу, без опадів. Весна така була, особливо були, особливо були такі весною. Ну, і за вологи ми втратили врожай цього року. Це для нас не характерний. Рік. Ми брали по 40 центнерів, 42, 43. А в цьому році 25-269. Ну, те, що є. На пшениці каже, врожайність може бути трохи вища. Федір Бондар, Даніїл Сліж. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.